ديال التحكيم للعريش الحكماء ندعموا جميع ونحطوا في او قياده مقابلات سواء وخصوصا في يعني العالم لان العالم الخروي في حاجه مسا لهذ الدوريه ديال كره القدم باش يسجلوا الشباب البقاء في, في مساكنهم وفي دواورهم من اجل خدمه التنميه المجال التنميه المجال القروي لان في حاجه لهاد الشباب لان من يخدم هاد التنميه لأنه وخاصه حاليا ان العمود الفقري ديال اي تنميه هو الشباب واش بنشط رقم التحكيم اللي كيقاد المباريات ديال الافتتاح ما بين ومن و بين من من جمعيات ديال الحكام مدينه غرائس بقياده الحكم الوسط المسمى سعيد العقودي وفي الحكم ديال الشرط الاول رشيد العشرين والحكم الصف الثاني المشكل الحربي نعم واش كتواجهوا شي صعوبات يعني بالاخص بالنسبه للارضيه لان الارضيه رمليه كتكون في الوديان فعلا ان الارضيه صخريه الارضيه غير صالحه, صالحة للعب تماما ولكن نطلب من المسؤولين انهم يهتموا اولا ب بالملاعب لأن ما يمكنش نوجدوا واحد اللاعب كرة قدم بدون بناء هذيك البناء التحتية تتخصص بالملاعب لأن خصو الاهتمام الجميع في المجال الرياضي وخاصة كرة القدم ببناء الملاعب في إطار معسكر معسكر الشوش من أجل اللعب في واحد الكره كره القدم نعم كذلك تنتقل بوادئ التاطير يعني التحكيم يعني خاصه ان الدوريات محتاجه المؤطرين في المجال شنو يمكن لكم تقوموا انتم بالجمعيه ديالكم انا كرئيس الجمعيه يعني احبذ يعني ايجاد شي مكان اللي من اجل التاطير لهذا الشباب في مجال التحكيم